احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اما بعد احبتي في الله اينما كنتم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وهذه حلقه جديدة من برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة أدعو الله عز وجل أن يؤمن بيوتنا وأن يحفظها من شياطين الإنس والجن وأن يؤمن مجتمعات المسلمين من كل مكروه وسوء وأن يجعلها مجتمعات آمنة بعيدة عن الأحقاد والأضغان إن ربي على ما يشاء قدير ثم أما بعد كثير من الناس لا يحبون راحة البال ولكنهم كثير الشكوى دائما ان لم يجد شيئا يشكو منه يخترع مشكلات يضع تحت عنوان كتاب الشكوى الاف الصفحات العجيب ان امثال هؤلاء الذين يشكون من كل شيء ومن اصغر شيء بل انهم يستجلبون الهم والغم ليس لانفسهم وحدهم وانما للمحيطين بهم هناك يحدث لكل انسان منا في حياته يعني عقبات سبعه سبع عقبات لابد ان يمر الانسان بها والانسان اذا تذكرها ربما يروق باله وربما يستريح باله وربما يصبح من تحت عنوان يعني انا اريد راحه البال هل تنتظرون الا سبعا ايه هم السبع دول فقرا منسيا او غنى مطغيا او مرضا مقعدا أو هرما مفندة أو موتا مجهزة أو المسيخ الدجال وهو شر غائب ينتظر أم الساعة والساعة أدهى وأمر هذه سبع عقباتها تقابل كل إنسان فينا أو قد تقابله واحدة تلو الأخرى فهو عندما توسع له في الحياة أمور كبيرة ونعم كثيرة للأسف الشديد نجده يبتعد عن هذا ويبحث عن القلق والهم والغم ويستجلب الحزن وقلنا في حلقة سابقة صنع النكد الانسان في بحبوحة من العيش يعني رجل امرأة كبير صغير عنده راتب يكفيه هو واولاده لقبة تكفيك وخرقة تواريك وجحر يؤويك خير لك من الدنيا وما فيها من امسى امنا في سربه معافا في بدنة عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها كثرة الشكوى لا تحل المشكله كثرة الشكوى تعطل المشكله تعقد المشكله تجعل الحياه صوره قريبه الى السواد والى الكابه وتصبح الحياه مره و يعني يجعل حياه من حوله ايضا للاسف مره يعني الانسان طالما مستور الحال تاتيه ايام سوف تهجم عليه ايام ان لم يرضى ويقنع بما بما رزق الله عز وجل يأتيه فقر منسي. الفقر كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان علي يقول لو كان الفقر رجل لقتلته. اذا الفقر شيء غير طيب. ليه؟ لانه ينسي الانسان سبحان الله العظيم يعني الدنيا اذا اقبلت على انسان اعارته محاسن غيره وان ادبرت سلبته محاسن نفسه. ان لم ياتيك الفقر المنسي ياتيك الغنى المطغي. غنى المطغيه اموال رايحه واموال جايه وبورصه وارباح وخسائر وشركات ووكالات وسبحان الله وملايين وسبحان الله غنى مطغي يطغى الانسان على وقته وعلى حياته وعلى عياله وعلى نفسه فلا وقت عنده للصلاه ولا وقت عنده للعباده ولا وقت عنده للتفرغ لقراءه القران الكريم ولا وقت عنده للتواصل الاجتماعي غنى المطغيه يبقى يبقى فقرا منسيه غنى مطغيه او معرضا مقعدا ماشيين على رجلينا ونرى بأعيننا ونسمع بأذاننا الإنسان لا يذكر النعمة إلا بعد فقدها للأسف فنعمة البصر نعمة ولكن لا تعرف قيمتها إلا إذا كل بصرك نعمة السمع نعمة ولكن إذا كل سمعك وقل وقلت درجة الاستماع تعرف نعمة السمع الحركة الجلسة هكذا الكلام حاسة الشم حاسة الذوق قوة اليد القدرة على العمل ان تصلي راكعا وساجدا كل دي نعم فاذا فقدتها تشعر بقيمتها لا انا عايز المؤمن يشعر بالنعمة في وجودها لا عند زوالها وبعدين لما تاتيك الامراض انظر الى من هو اكثر منك مرضا يوم فقط في مستشفى الـ الـ اي مستشفى من المستشفيات شوفوا العاملات الجراحية واللي غيروله مش عارف ايه واللي يزرعوله قلية واللي عنده مش عارف فيروس واللي عنده الكبد يعجب ما تغير واللي عنده سبحان الله عزكم الله الرب والحساسية ولا استطيع انا يتنفس الا عن طريق جهاز تنفس واللي سبحان الله واللي رجله مكسورة والعمود الفقري عنده لا اله الا انت فانت لما تنظر الى اصحاب الاتلاءات تستحي من نفسك تستحي على دمك ليه لأنه مش معقول هنفضل في شكوى طول العمر. في ناس دائما شاكية. لا. كيف حالك يا فلان؟ أهو عايشين. عارف عايشين يعني إيه؟ زي الحشرات. ومن أعرض عن ذكري لم يقل ربنا فإن له حياة ضنكا، لا فإن له معيشة ضنك لا فان له معيشه ضنك المعيشه دي عبارة عن إيه؟ معيشة الحشرات والهوام والأي أي معيشة، لكن المؤمن يحيا. فلنحيينه مش مش معيشة طيبة حياة طيبة. الحياه الطيبه هي الحياه التي فيها روح التفاؤل والاقبال على الله عز وجل، نظل في دائره الشكوى ونتمارض حتى نمرض. والله في ناس سبحان الله يستجلب المرض نحو نفسه يقول يا يدي بتترعش عيني مش عارف مالها اذني سبحان الله. وينقلب الموضوع الى الى حقيقه وتصير امراض وما يطلعش من الدائره يروح للطبيب يقول والله انت ما عندك شيء، سبحان الله. يبتدي يعلق الأمور على أشياء أخرى هذا ليس من دين الله عز وجل مرضا مقعدة سبحان الله أو مرضا مقعدة أو موتا مجهزة إن كانش فقر ولا غنى ولا ولا مرض يأتي الهرم بلغته من الكبر عتية رب إني وهل العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقية هكذا قال سيدنا زكريا في شكواه وهو يبث شكواه الى الله عز وجل سبحان الله بلغته من الكبر حتي اصبح الكبر عاتيا على الطب وعاتيا على الادوية وعاتيا على العلم سبحان الله فالانسان المسلم يعني ب... ب... ب... يعني ينتظر الهرم او وجيل الهرم من غير شيء لكن قبل ان يأتي خذ من حياتك لموتك ومن شبابك لهرمك اعمل خير كبير وانت شاب لا تستغل شبابك ولا تضيعه في المعاصي وإنما استغله في استجلاب الخير وعمل رصيد عشان لما تكبر تجرى عليك الحسنات اللي كنت تعملها أيام الشباب يبقى هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو هرما مفندة أو موتا أو مرضا مقعدا أو موتا موتهزة يجي إيه الموت يسدل الله وبعدين أمن المسيخ الدجال فشر غائب ينتظر تمنتظر إيه لما المسيخ يطلع عشان تنتهي الدنيا وتظهر علامات الساعة فشر رغائب ينتظر أم الساعة فالساعة أدهى وأمر كل واحد يمر بهذه السبعه وبعدين انت عايز تفتح باب أمل باب رجاء انظر إذا كنت عايز باب الرجاء وباب الأمل ما من الله إليك اللي ربنا منزله لك صحة وستر ومال وفضل وبيت وزوجة وأولاد وحركة حياة سبحان الله العظيم وقدر على التفكير وحب للعلم وحب للخير هذا ما منه إليك وإذا أردت أن تفتح على نفسك باب الخوف فانظر ما منك أنت إليه تقصير وشكوى وسبحان الله تذهب تشكو الذي يرحم للذي لا يرحم هذا الرجل الذي كان يأتي إلى المسجد متأخرا ويذهب ويغادر المسجد أول الناس فيسأل عنه ما لك تأتي هكذا؟ آخر الناس وتغادر أولهم قال يا رسول الله ليس لي إلا هذا الثوب أنا وزوجتي يسترني في الصلاة آتي لأصلي وأرجع بسرعه قبل الشمس ما تشرق عشان أعطي لزوجتي تلبسه كساتر وازدال عشان تصلي فلما دع الرسول له بالخير عاد الرجل إلى زوجته متأخرا هذا اليوم ما الذي أخرك كادت الشمس أن تشرق أخذ ثوب وصلت. وسالت ما الذي اخرك اليوم قال لقد سالني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل حكيت له الحكايه اننا ما عنديش اللثوب انا وزوجتي يسترنا وتقول الا تستحي من الله ان تشكو الله لرسول الله شوف الزوجه الصالحه مش الزوجات يبحث عن اي شكوى اي مشكله صغيره خلا مشكله كبيره وتخطب الجبين وتخلي البيت في حاله كابه وحزن اسبوع واثنين لما البيت الواسع يصير جحر والرجل يتمنى الموت ولا يتمنى الحياه او العكس يعني لا تكن مرا ولا تجعل حياه الناس مره سبحان الله العبد الصالح هو الذي يتفاءل والعبد الصالح هو الانسان الذي سبحان الله يجد الخير في الغير ويد الخير في نفسه طيب انا كيف ابحث عن راحه البال هذا هو موضوع الحلقه كيف انا اكون الناس كلها بالها مشغول دماغها مشغول دائما في حالة قلق في حالة توتر في حالة استنفار ابحث عن ايه اللي يضايق اللي امامي ايه اللي, اللي خلية ينك... يا ابن الحلال انت تنكد على الناس ادخل السرور على الناس لا لا يعني لا تبحث عن, عن ما يحزن الناس فتقوله ولا ما يحزن الناس فت... فتفعله لا انا عايزك تريح الناس في التعامل في الكلام في تلقي الاخبار في ردود الافعال لا داعي ابدا ان المستنفر في كل حالة طب من اين تأتي راحة البال? اول شيء راحة البال تأتي من الابتسامة اول شيء عنوان راحة البال سبحان الله الشجاعة الشجاعة عندي من يغني والدمع في الاجفان سبحان الله هو قلبه مليء بالهموم والاحزان لكن لما يلقى الناس سبحان الله العظيم يعني يعني ال ال ال ال يرى نفسه انه فوق الاحداث يرى نفسه انه سبحان الله انسان عنده يقين في ان الغد خير من اليوم وان بعد غد ان شاء الله كان من اهل الدنيا خير من الغد هكذا يلقى الدنيا بالايه بالابتسامة الابتسامة دي تفتح ابواب ويجد الانسان يعني في حالة من راحة البال التي يجب ان يبحث عنها ثم راحة البال او الابتسامة تأتي لك بهدوء الاعصاب لازم يقول هذه الاعصاب بس مش متبلد الحس لا تغضب إذا, اذا انتوكت حرم من حرمات الله تحسن إذا رأيت حالة لا تستطيع أن تمد لها هذا العون من يتيم أو مسكين أو أو إلى آخره. لكن هدوء الأعصاب له عوامل. وجب علينا أن نهدأ قليلا بأعصابنا. ونترككم تهدئون أعصابكم منا قليلا. ثم تعودون إلينا بعد الفاصل إن شاء الله. لنتواصل مع راحة البال. اللهم أرح بالنا واشرح صدورنا ونقل قلوبنا يا رب العالمين. بعد الفاصل نكمل حديثنا إن شاء الله. أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ونحن نتحدث عن راحة البال وعن هدوء العصاب وأن تلقي الحوادث سبحان الله بانشراح صدر لأن الحوادث لا تأتي إلا بأمر الله عز وجل وبعين الله سبحانه وتعالى لكن الشيطان يأتي ليعكر صفو بال الإنسان أول شيء يجعل الإنسان كثير الشكوى وكثير الشكوى الناس لا يحبون الجلوس معه لما يكثر من الشكوى هاش يحب ليه؟ أول ما يجلس الزوجة والعيال والمرتب قليل والمدير في العمل والعياذ بالله طويل اللسان ولا يشكر، ولا وسبحان الله الراجل اللي بيشتغل معايا زميلي بيحسدني، وانا سبحان الله عبقري زماني ورغم ذلك حاطني في على البوابه، و في في سبحان الله ده لعلمكم انا اينشتاين، وانا سبحان الله آه يعني احسن من من من الراجل اللي اخترع كذا وعمل كذا، بس هتعمل ايه مجتمع لا يقدر القدرات وهو كسلان وتعبان وغبي ولا اله الا الله ولا يحب العمل ولا يحب آه يعني ان يصنع مجهودا كل هذا يبتدي يشتكي فالشكوى مستمر الناس تكرهه وتمل جلسته وفيه ناس الناس تتشوق الى حضورها وتحزن اذا غادرت في واحد اول ما تشوفه عايز تجلس معاه ويقول يا اخي والله وشه نور كلامه طيب اه سبحان ثقافه يعني لا يخوض في عرض حد وفي ناس والعادة الأول ما يشوفه يقول يا اه ستار طب يا جماعه الله يرضى عليكم تذكرت موعد عندي ومش عايز يقعد مش عايز يجلس مع هذا الايه كثير الشكوى الناس تمل منه وهو ملول لانه سبحان الله ويرزق بغباء ليه؟ انت شفت الناس بتاخد منك جنب ولا تسمع للشكوى ولا تسمع للشكوى. طب خلاص غير الطريقه لا ازاي؟ يبتدي يشتكي برضه اه ودني يا عيني ها ايدي ها يا خبر ابيض لا حول ولا قوه الا بالله هذا كثير الشكوى لا يعرف الشكر ما يعرفش الشكر سبحان الله ولا يعرف النعمه لأن كثير الشكوى يعني للأسف بعيد عن دائرة الحمد طيب احنا عايزين نغير الموضوع ده نعمل ايه قال العبد الصالح اللي, اللي قليل الشكوى وانما يكون يعقوبيا المذهب يعني ايه عقوبيا المذهب يعني عاب عليه اولاده لما فخر يوسف يعني ابيضت عيناه من الحزن تالله تفتو تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله هو أنا اشتكيت لكم أنتم؟ أنا أشكو إلى الله جميل أن يشكو العبد إلى ربه إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يبقى العبد الصالح يشكو إلى الله مش لعباد الله ليه؟ لأنني عندما أشكو إلى عباد الله إنما أشكو الذي يرحم للذي لا يرحم لا أنا عايز أشكو شكواي إلى الله اللي هو من؟ الذي يقول للشيء كن فيكون يحل مشكلتي لي في لحظة بس يكون عندي أمل امل اللي ما عندوش أمل سبحان الله تحل المشكله بتاعت صفحه واحد يطلع لك مشكله في صفحه عشرين تحل صفحه عشرين يطلع لك مشكله في صفحه سبعين هو كتاب من كتاب البلاء والابتلاء والمسكنه والشكوى وضيق الصدر واول ما حد يشوه لا يحب ان يجلس معه فنحن نريد ان يروق بالنا بايه اول شيء ان يكون عندنا شيء من التسامح يعني ايه زوج يرى من زوجته ايا أي... أحيانا بذات لسان أو تقطيب وجه أو العكس قبل أن يتصرف أو تتصرف كرد فعل يقيس مساحة الخير التي سبقت من هذا الرجل أو من هذه الزوجة مساحة الخير الأول يقول يا الله والله صبورة ولا تشكو وتستر عيوبي وإلى آخره إيه يرى هذا الخطأ قليلا يرى عامله خمسمائة وسبعين حسنة وجنبها خمس سيئات تقول لا لا لا لا خمسمائة وسبعين منها خمسة يبقى خمسمائة وستين حسنة غسلت الحسنات السيئة نفس القضية في الزوجة تقول الله يا الطيب ده طيب عنده 80 حسنة ما هو أكتر من كده ما فيش 80 حسنة ولكن ايه يعني عنده ستين سيئة والله ده لسه باقي عشرين حسنة التمس لأخيك من عذر الى سبعين عذرا فإن لم تجد له ولا عذر واحد قل عسى أن يكون له عذر لا أعرفه بس خلاص إذا العبد مننا إيه يعني دائما ينظر في حسرات آخر فيعفو ويتسامح ويتغافر ويتغافل يعني يعمل أنه مش واخد باله لكن لا في أزواج من الغباء وزوجات من الغباء لكن عمل أنه إيه ناصح شوف أنت ارتكبت خطأ شوفي أنت عملت كذا هو في إيه هو إحنا مدرس في مدرسة او ضابط في كتيبة وقاعد يشوف الاخطاء بتاع الجنود والعساكر بيوت يعني فيها الخطأ وفيها الصح فيها الخير وفيها الشر فيها الحسنات وفيها الإيجابيات وفيها السلبيات فيستوعب المسألة ويعيش في قرب الله سبحانه وتعالى هذا العيش في تلك المساحة يجعله يتسامح مع الناس انا هاحفظ على ده واغتب من ده وأكش من ده واشك في هذا هذا ينظر الي نظر مش عارف ايه، هذا يتكبر علي، هذا يحسدني، هذا لا يحبني، هذا لا يعني سبحان الله، أما من خير في هذا العالم؟ كل الناس اصبحت شر؟ لا، على طبق ما يمكن انت احد الشرور، او انا او اي مشاهد من المشاهدين، لماذا الشر عند الناس؟ لماذا لا يكون الشر عندي؟ الله. طب أطرب مثال بسيط جدا جدا للازواج والزوجات الجالسين والجالسات أمام الان. هل أنت عندما يعني يزورك اهل زوجتك. هل تعود هما? وانت في العمل? لا طبعا. ليه? لان عارف ان الزوجة هتقوم بالمطلوب. دي عمتها ودي خالتها ودي امها ودي ابوها ودي اخوها ودي اختها. هترحب بيهم وتعطيهم افضل ما عندها. هل تكون في راحة بال? وانت في العمل? وامك او اختك ها? او حد من, من يعني من اللي تشدد لك يعني او تبعك يعني. من هو دايما الزوجين للأسف لما يكون ما فيش دين هي تتعالى وهو يتعالى هي تتكبر وهو يتكبر هي حاسة انها من عيلة الدوق فلان ولا ولا يعرب وعدنان وقحطان وهو من من عيلة غم وهم ومن يعني عائلة دون سبحان الله او العكس يقول لك ده هو عائلة كده احنا اولاد ناس وهي اولاد ايه يعني ما من, من الاسطبل يعني يعني اتق الله فالناس ليه تت... يعني تتمنظر على امر انت كنت تزوجت ليه وهم اهل الزوجة ان... ان... يعني قبلتوه ليه دام انتوا شايفين انه دون المستوى فلما يحدث ان... ان انت تستريح تستريح وانت في عملك وعندك راحة بال ان امك تكرم في بيتك وانت غير موجود يبقى الزوجة دي مؤمنة من درجة الاولى اما انها تميز وترحب باهلها اكثر هذا هذه هنا يعني عند الامتحان يكرم المراه ويظهر يظهر من الذي هو عنده اسلام حقيقي ومن اللي عنده منظره، وانتم مفكرين الاسلام هو صلاه وصيام ونقاب وحجاب ولحه وجلابيب قصيره، هو ده الاسلام؟ هو ده جزء من الاسلام، لكن الذي اللي يهمني في قضيه تفعيل الاسلام هو ان يظهر او تظهر ملامح الانسان المسلم على سلوكه بي من سلم المسلمون من لسانه ويده من أمنه الناس على دينهم وأعراضهم فإذا لما يكون الإنسان عنده هدوء أعصاب عنده تسامح ربنا يعطيه بصيرة ويعطيه نظر ثاقب، ويعطيه اللي احنا دايما نتكلم عنه الذكاء الاجتماعي احنا أغلبنا ولا يحمد على ما سوى الله والله عندنا غباء اجتماعي يعني سبحان الله تمر الأحداث وراء الأحداث يقول لك انت قصدك ايه? انت سألت السؤال ده ليه? هو مش غباء ذهني. لا ده, ده وع... ما شاء الله ده يعني لو عملناه على درجات الذكاء ده وع... ما شاء الله يعني يفهم يعني يفهم بفضل الله. لكن لكن الذكاء الاجتماعي ده دي ملكات. الغ... الغباء في التعامل هو من اسوأ الامور. الغباء في التعامل يجعل الانسان سيء الظن. تريد يظنوا اوه. طب ليه? يعني فضل فلان على فلان، طب ليه كذا؟ عنده سوء ظن وسوء الظن ده مصيبه كبيره، فسوء الظن يثمر حرصا ويثمر طول امل، سبحان الله ويثمر استخفاف بالانداد والاقران، يبص على الناس كده من علي، اه ده ما يفهمش، ده انا افضل منه، عارف دي شهاده الكذا اللي معاه دي؟ ده لولا مساعدة له لو. لو عارف الأبوال اللي عنده دي وهكذا سبحان الله وكانه هو المنعم المتفضل، لا اله لا حول ولا أخوة ده بالله هذه هذه كارثه كبيره سبحان الله تثمر يثمر هذا رياء في العمل يعمل العمل كده وهو منتظر ان حد يشكره ان الذين يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازات من العذاب يا مؤمن ده انت عايش في دول بفضل الله امن ان انظر الى شعوب مقهوره وشعوب مقتوله وشعوب دماؤها تسفح كل صباح وكل مساء على الارض وانت في بحبوحة من الامن احمد الله عز وجل لان يعني يعني رب العباد لما لما يعطيك نعمة قيدها بقيد النعم قيدها قيدها واذا اسدى اليك احد معروفا فلا تنساه ابدا واذا اسديت انت معروفا الى احد اياك ان تذكره حتى لا تكون منانا هذه مقاييس في الحياة يعطيك يعني يعطيك حسن تصرف يعطيك حسن تصرف انا ارى والله اعلم أن راحة البال بيدك أنت بعد فضل الله سبحانه وتعالى ولكن لنا تكملة لهذا الموضوع بعد هذا الفاصل كنوا معا إن شاء الله حتى نتواصل في راحة البال اللهم أرح بالنا يا رب العالمين أهلا بكم لا مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى وكنا نتحدث قبل الفاصل عن قضية راحة البال وشكر النعم يبدو أن كثيرا منا لا يحسن جوار النعم بل يحسن جوار النكد يعني يحب جار للنكد، جار للهم، جار للغم تقصر الحياه تبقى قصيره ويسلب منها البركه وتسلب راحه البال ويصاب الانسان بالقلق وبالارق لا عارف ينام ولا عارف يعيش ولا عارف يستمتع بالحياه ولما ياتيه المصيبه الحقيقيه من من كما قلنا في البدايه من مرض مقعد او هرم مفند او غنى مطغي او فقر منسي ساعتها يعرف ان الله حق بس لا تسعه بندم يندم لكن الله اعطانا من الخير الكثير فالحمد لله على نعم الله والحمد لله على فضل الله والعبد سبحان الله يعني نحن هل نكذب على انفسنا عندما نقرا سبع عشره مره على الاقل في اليوم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الله يعني كيف احمد الله وانا كثير الشكوى كيف ان الله هو الرحمن الرحيم وانا لا يعني دائم التململ ودائم القلق ودائم سبحان الله نحن لا نريد ان نكون جيران نكد ابدا ولا جيران الهموم ولا جيران الاحزان احنا عايزين نكون جيران الرضا جيران صدق اليقين جيران التوكل على الله هنا تهدا الاعصاب فنسال الله سلامة طيب تبدا الاسئله ان شاء الله اهلا وسهلا اهلا وسهلا ام عمر من مصر السلام عليكم وعليكم السلام سؤال يا شيخ عمر لو سمحت نعم. بنقرأ في السيرة انه الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقنط في لما بينزل بالامة البلاء نعم فكيف كانت صلاته يعني احنا بنعرفش صلاة الويت يعني الا في صلات الويت ركنوط. لكن ازاي نعم. نصلي مع كل الصلوات نعم طائف مثلا طيب. لا ولا كيف تصلى شكر الله بارك الله فيكم نعم. ايوه محمد من دبي السلام عليكم. الو علي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الله يرضى عليك ويبارك فيك يا رب. أه الغالي شيخ أنا يعني كانت أه يعني قبل كنت أنا أسوي مشاكل وهذا. طيب. فأنا من سنتين تايب لله. الحمد لله يا رب العالمين. يعني ما ما أسوي مشاكل ولا طيب. شيء. طيب. لكن أنا عندي يعني ما ما أشكي ولا شيء بس أنا عندي يعني شويه يعني من ما انا ما اشكي ايوه يعني احس بضيقه ضيقه بال شويه انت تشتكي لزملائك لاحبائك لاقاربك نعم فيضيق فت... صدرك ايه يضيق صدري طيب وسؤالك كيف نبطل الشكوى حتى نشرح الصدر؟ ايوه تمام طيب حاط. يعني حاضر حاضر حاضر بارك الله فيك محمد شرح الله صدرك ايوه ام عبد الرحمن من السلام هولندا السلام عليكم, السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله يا شيخ كيف الحال مرحبا يا بنتي نعمل حال الله يرضى عنك يا بنتي مرحبا شكرا كتير كثير سمعت كلامك يا شيخنا من اول الحلقه للان سؤالي هو دائما انت بتقول نبتسم ونحكي الكلام الحلو نا نا. لكن بتواجهنا مشكله انه كتير في اوقات الناس بتقابل هاي الابتسامة أو بتفهمها يعني الانسان بيطبق الدين وبيحاول يكون طيب نا. بس مشكلتنا مع الناس نعم نعم يعني انا للأن وخاصة الاقارب نعم بس بدي نصيحة شلون نتعامل معاهم طيب الاقارب يمكن الناس البعد ممكن نتركهم بس الخالة والخال لما بيجينا منهم مشاكل نا. كتير ايوه احنّا لحد الآن يعني بالنسبة لي والاخوات والأهل قررنا القصيعة مع كثير من العائلة يا الله يا لأن كثير بيجي مشاكل في العائلة نعم نعم فشو نصيحتك طيب يا احنا ايش نساوي في هذا الأوضاع كثير صارت يا بنتي بارك الله فيكم يا عبد الرحمن وصل السؤال أجيبك إن شاء الله يا بنتي بارك. أبو جراح السلام عليكم ورحمة الله السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا رجل يا طيب الله يرضى عليك أبو جراح كيف حالك أنت كيف حالك انت نعمل حال الحمد لله الله يحفظك إن شاء الله تفضّل أبو جراح وادعي لنا وادعيوا لي الله يا يا ربنا يكرمك بيها يا رب ان شاء الله ويطمنا الخير آه عليها تفضل عليه. السؤال الخطيعه عن الوالدين سؤالي الاول يا خاصه الله. من البنات والاولاد ايوه فانا ملاحظ كثير من الاسر يقطعون والديهم كانوا نعم. موجودين او نعم. يعني متوفين. نعم نعم نعم طيب وخاصة البنات والأولاد أكثر شيء طيب. طيب طيب سؤال الثاني وفي حد ثالث أبو جراح الأولاد والبنات في جنس ثاني؟ تعال يمكن معاك والله طيب طيب أحضر معك بس تفضل وبعدين إيه <تصفيق> <تصفيق> الله يحفظك إن شاء الله <تصفيق> السؤال الثاني <بتاع؟ تصفيق> السؤال الثاني عن النفس الصادقة والصدوقة والنفس الشريرة <تصفيق> آه آه آه طيب هذا نفس الشريره كثرة الأيام وبين الناس يا الله, الله الله يصلح نفوسنا ابو جراح بارك أيوة الله فيك يا رب ويصلح نفوسنا ونفوس ونفسي أولي. يا رب بارك الله فيك حبيبي وادعي لي الله يغفر الله يثبتنا وياك. بارك الله السلام. فيك ابو جراح تفضل ام علي من الشارقه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله على السلامه سلامكم السلام الله يا بنتي اهلا وسهلا نورت الامارات الله يرضى عليك يا بنتي ويبارك فيك الله يخليك والله يا دكتور عمر بعد إذنك يعني بالنسبة للأم اللي بتبقى عارفة الحاجات اللي بتتعب ولادها م. وبتبقى مصرة تعملها واللي بتبقى عارفة إن هي ما بتحبش حد فيهم وبتحاول تميز واحدة عن الثانية علشان الأخوات يكرهوا بعض يا سطا ده, ده متعمدة يعني متعمدة وبتحاول تظهر ده وبعدين مهما أتعامل الحد يعني واحدة معاها تتعامل كويس تحاول هي تسيء لها يعني لدرجة إن الإنسان بقى نفسيته تعبت منها يا الله انا ب... يعني انا بحبها جدا وانا عارفه ان هي امي طيب وما بقدرش ازعلها بس تعبت من كتر ما بتعمل يعني دايما اقدم لها الكويس وبرضه هي تقدمني الوحش وانا بحبها لان طيب. انا عارفه انها امي طب هل تعمل معك انت بالذات كده ولا يعني م... هي متبدل عليكم تغير دورها لا دلوقتي هي دلوقتي. على الشمول يعني هي على هي حنانه بس ممكن يكون من يعني من يعني ما بتعرفش تحسن التصرف طيب بس الحاجات دي انا مش عارفه يعني ابلعها لها زي ما بتقول وبتحاول دايما تفهمنا اللي هي بتميز واحده عن بقيتنا كلنا، طيب فانا بتضايق طيب. من من الحك... طيب. طيب يعني طيب. انا مش عارفه استحملها طيب يا أبو علي خلاص اجيبك ان شاء الله ربنا يهد الحال يا رب شكرا يا بارك, بارك الله فيك نوره من السعوديه السلام عليكم السلام <سؤال> <صلاحة سؤال> <صلاحة سؤال> عليكم <سؤال> وعليكم السلام ورحمه الله <في> وبركاته يا دكتور انا ابغى اسالك انا وزوجي مشاكلنا كثير نعم وانا مستحيل <سؤال> اتنازل <سؤال> حتى <سؤال> لو <سؤال> كان شيء تافه لأن يا شيخ انا شايف انت لا تتنازلي ايوه انا ما اتنازل لان فيه سبب لاني شاكه فيه انه يخونني يا يعني دكتور فعشان كذا احس اني ما اقدر اتنازل ودائما مشاكل واحس حياتي كلها صارت نكت في نكت امم امم وطيب عدم تنازلك هو ايضا متكبر كده شويه زي كده ولا لا مش عارف أه لا يخلو يا شيخ من التكبر بس انا احس اني لو لنت شويه ممكن ان حياتنا تمشي يا الله طب انت عارف معك المفتاح اهو يا, يا بس انا زي ما قلت لك لما اتذكر سالفه انه يخونني او زي كذا احس اني ما يا اقدر اتناه يا طيب انت هو لا يخونك هو يخون الله ورسوله والمؤمنين ما لكن على كل حاضر اجيبك نقول بنتي حاضر ربنا يهدي الحال ويهديه ويهدينا معه ان شاء الله طيب ايوه ام محمد من الشارق السلام عليكم وعليكم السلام يا شيخ كيف الله يرضى عليك نعمل الحال ام محمد الله يحييك كل عام وانت طيب الله يرضى عليك يا بنت يا إيه شيخ ممكن رقم تليفونك؟ والله التليفونات في الموقع موجوده على الموقع بتاعي وموجود في الاستوديو ان شاء الله باذن الله ممكن ناخذ من الاستوديو او من الموقع ادخلي على الموقع بس اكتبي كده اسم العبد لله تطلع لك كل التليفونات ان شاء الله مشكور يا شيخ بارك الله فيك يا بنت طيب بارك الله فيكم طيب ن... ن... أم عاشف من مصر أهلا وسهلا السلام عليكم أهلا بحضرتك وعليكم السلام يا دكتور الله يرضى عليك الله كل خير يا رب الله يرضى عليكم يا رب جعلك نفعا للمسلمين الله يرضى عليك يا ميش بيركت اتفضل وعليك الدعاء لأهل سوريا إخواني يا ربي يا ربي يفك كربهم و... يا رب وعليك الدعاء لوالدتي الحاجة أم أشرف لأنها مريضة ربنا يشفيها ويشفي كل مرضى المسلمين ومرضانا يا رب اتفضل جزاك الله كل خير يا رب بارك الله فيك وجعلك الله نفعا للإسلام والمسلمين بارك الله فيك أم أشرف بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام طيب بعده. ايوة. طيب. نجيب الحين قبل ان ايه ان يضيع الوقت ان شاء الله. طيب. آه. ام عمر من مصر تتحدث عن في السيرة النبوية. كيف كانت صلاته صلى الله عليه وسلم. كان يقنط عند النوازل. في كل صلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل قنوت للنوازل. مكث شهرا يعني يقنط ويدعو على رعلة وذكوان. قبلت بمؤذي المسلمين يعني حتى نهاه رب العباد عز وجل عن الدعاء بهذا المنطق ولكن عند النوازل الفقهاء يتكلمون عن اكثار من القنوط والدعاء الى رب العباد بذله ونحن الامه الان في حاله من بكثير من النوازل في بعض بلادنا الاسلاميه وفي اغلبها فالقنوط واجب او يعني يصير مطلوب في مثل هذه الايام ان شاء الله اه ال ولدنا محمد من دبي يقول انه كان يعمل مشاكل وبعدين الحمد لله يعني دي على انسان فاضل رأى انه يصنع مشاكل للغير فتوقف لان احنا نوعان من الناس واحد يعني يعني لا يرى يقف تحت اللوحة يعني بطنه واتشوف الجدار واللوحة فوق رأسه فلا يرى يعني ما فيها من ايه من تفاصيل وانسان اخر رجع خطوات الى الخلف فرأى حقيقة اللوحة ورأى حقيقة المنظر فبدأ يصلح من حالها هكذا الانسان الصادق ولدنا محمد يعمل مشاكل ويرى أنه كان وتاب الى الله شيء جميل وبعدين فلما بدأ يعني يعني ينتهي عن عمل مشاكل بدأ يشكو لو بدأ يشكو يضيق صدره امر طبيعي ما الانسان يضيق صدري ولا ينطلق لساني ما هو الانسان لما يكثر من الشكوى يعيش في اطار إيه الحزن والكآبة ويرى الاشياء ضيقة يعني كما قال الشعر قد رأيت الكون قبرا ضيقة خيم اليأس عليه والسكوت ورأت عيني اكاذيب الهوى بواهيات كخيوط العنكبوت عند بابك دنيا تنتهي وعلى اقدامك امال تموت طبعا دي كارثة كبيرة آه في مكالمات عندنا تاني. طيب ام ايوب من فرنسا السلام عليكم, السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أشهد الله يا مولانا أنك ربيتنا وأنك علمتنا يا الله شيخ. يرضى عليك يا بنتي وجزيك أنت الخير الله فيكم والله هاي. يا شيخ عندي رجاء وعندي سؤال الرجاء أنه عندما يتصل بك أحد المتصلين ويخرج عن الموضوع هذا ليس خروج عن موضوع الحلقة بل, بل هو فرح بكلامك ولقائك وجرد الاتصال بك غنيمة. والسؤال يا شيخ أنه نحن نعيش في تناقض أنا أتكلم عن نفسي بين راحة بال وشكر وحرف فراحة بالي بزوجي وأهله وأبنائي تناقضها دائما الحرف فأنا دائمة الحرف على أولادي بين مثلا كان نتركهم وحدهم في البيت لا. ونقول ان ونقول اننا واننا والقدر لكن تكون هناك النافذه مفتوحه ونقول انه قضاء وقدر وانا عندي راحه بال انا بين راحة بال ولا مبالاه ولا مسؤوليه انا اعيش هذا ما يا شاء يا. الله عليك أنا. هذا توصيل جميل وانا اجيبكم ما يبارك الله فيك ولكن من اسمك نصيب ان شاء ده. الله بارك, بارك الله فيك ام عمر من ابو ظبي السلام عليكم ام عمر من ابو ظبي السلام عليكم السلام عليكم طيب خلاص انقطع الخط انقطع طيب فولدنا محمد يعني يضيق طبعا يا ابني يضيق صدرك عندما تشكو فان الله يرضى عنك لا تكثر من الشكوى اكثر من رؤيه الخير وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك ام عبد الرحمن من هولندا تقول أنت تأمرنا أو تكلمنا دائما عن الابتسامة في وجه من في وجه المشاكل ووجه الناس كده، ولكن الناس يفهمون هذا خطأ فبالتالي بدأوا يقاطعوا الأهل والأقارب بهذا المنطق وتحدث لأن الأهل تأتي منهم المشاكل. أبو هريرة كان يعاني يا أم عبد الرحمن ما تعانين ويشكو للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إن أهلي أصلهم ويقطعونني أبرهم فيؤذونني احسنوا اليهم فايشهلون علي قال يا ابا ذر كن على ما انت عليه لما يقل له لا اقطع انتهى الموضوع لا بالعكس بالعكس انما تسفهم المل كأنك بتاكلهم ايه شوك في افواههم سبحان الله فقضيت ان أن اصبر على ما بتريته به من اقارب يعني اقارب يحسدون وينظرون الي ويتكلمون علي كل هذا في ميزان حسناتي فسبحان الله ربنا يسلط العباد على العباد عشان درجاتنا ترتفع عند الله عز وجل فلا استطيع ان اقول ابدا عليكم بايه؟ بقطيعه الرحم لا بالعكس ده ده ليس الواصل بالمكافئ ليس الواصل بالمكافئ وانما يعني الواصل بالمكافئ يعني انا اصلك وتصني ولكن الواصلة من من اذا قطعه رحمها رحمه وصلها عندنا مكالمه واحده طيب سعيد من هولندا السلام عليكم السلام عليكم يا عم السلام يا ابني بارك الله فيك حبيب مرحبا سعيد جاي ازي حضرتك الله يبارك فيك يا سعيد يا تفضل والله حضرتك وحشنا كثير جدا جدا جدا واتعلمنا من حضرتك كتير جدا والله بارك فيك يا سعيد يا ابني اهلا وسهلا والف الف الحمد لله و... على سلامة حضرتك ربنا يرضى عليك اتمنى ان حضرتك حضرتك تدعي لنا كتير ربنا يثبتكم يا ابني تفضل أنا عندي طلب من حضرتك أنا هاخد أكتب رقم التليفون بتاع حضرتك من الكنترول طيب حاضر بارك الله فيك سعيد أهلا وسهلا رقم حضرتك في الكنترول عشان أنا عايز, عايز أتكلم مع حضرتك حاضر يا سعيد يا أسعدك الله بارك الله فيك إن شاء الله جزاك الله, كله. بارك, الله بارك الله فيك يا ابني طيب أه... تكلمنا عن, عن... أه... بنتنا أم عبد الرحمن من هولندا أخونا طبعا أه... الله يرضى عنه أبو جراح يتحدث عن القطيعة اللي بتتم من الأولاد والبنات للاباء والامهات هذه يا مشكله المشاكل ان الاولاد بيتمردوا ويقطعوا هذه كارثه كبرى وسوف يعني الشجره التي يزرعونها هكذا سوف يحصدون ثمارها ان يخرج ابناؤهم ايضا عاقين لهم مقاطعين لهم نسال الله ان يحنن قلوب الاولاد والبنات على الاباء والامهات ولا يكثروا عليهم بالطلبات وبالشكوى ال النفس الصادقة وال... والنفس اللي فيها شر ده كلام يعني موضوع كبير ان شاء الله نعرض له في تفاصيل ان شاء الله في حلقة قادمة ان شاء الله رب العالمين. من الشارقة تقول ان هناك ام تؤذي اولادها بان تميز البعض عن البعض تميز بنت عن ولد او بنت عن بنت. هذه تأتي شقها ماء اليوم القيامة وهذا من جهل بعض الاباء والامهات. انه اذا احب ولدا او بنتا يميزه عن الاخر ان قضيه الحسد او الشيطان الذي دخل في في بيت نبيه الله عقوب كانت مشكلته ان عقوب اظهر حبه ليوسف قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به فمجرد ان تذهبوا به هذا حزن فبالتالي قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن العصبه ان ابانا لا في ضلال مبين اذا القضيه قديمة متعارض لان يعقوب أبرز حبه ليوسف ونحن إذا أحببنا ولدا أو بنتا أكثر من الآخر لا داعي لأن نظهر هذا أمام إيه الباقي بنتنا نورة من السعودية تشعر أن زوجها يعني على غير ما يرام من خلف ظهرها فبالتالي هي لا تتنازل وتقول ومعها المفتاح إن تنازلت يعني الحياة تصير أفضل هدوءا يا نورة بنتي سبحان الله هو بالغ عاقل راشد تمام الله سوف يحاسبه. الله سوف يحاسبه. رب العباد طالب انه يحاسبه. انت ما عليك الا ان كما قال العلماء من عصى الله فينا وجب علينا ان نطيع الله فيه. اللي عصينا في الله احنا نطيع الله فيه. ما هو اذا رددنا السوء بالسوء فنحن في السوء سواء. طبعا انت نفس انسانيه وزوجه وتحبين ان يكون الرجل مستقيما وائل لكن نحن قد نختار وقد نست يعني نستخير ونستشير وفي الاخر تطلع اخلاقيات معينه وفيه ناس رجال بعد سن الاربعين والخمسين يرجعون الى المراهقه مره اخرى، فانت يا بنتي اصبري عليه وادعي له بالخير وخلي هو يجيب شر انت تجيبي خير، ربما يهديه رب العباد بفضل دعائك وصبرك عليه ولن يعني يتركم اعمالكم رب العباد مش هيضيع ابدا ابدا ابدا يعني صبرك واحتسابك وطالما انت اذا لنت في الكلام وتنازلت عن بعض الامور تسير الحياة هذا من كرم الله سبحانه وتعالى أه بنت نوم اشرف كانت تطلب الدعاء لسوريا اللهم فك كربهم ويسر امرهم واحقن دماءهم واحفظ اعراضهم واموالهم وكبيرهم وصغيرهم وان من اراد بالمسلمين سوءا اللهم اردد سوءه اليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. آه بنتنا ام ايوب من فرنسا آه يعني تتوسط لل وتشفع للمريدين الذين يتصلون ويخرجون عن الموضوع وتقول ان هذه فرحه التلميذ باستاذه خلاص ويعني نقبل هذه الشفاعه الطيبه وفعلا يعني انا يعني اشهد الله اني احب كل من يقول لا اله الا الله في الله ونسال الله ان يجمعنا واياكم في ظل عرشي يوم لا ظل لا الا ظله، ام ايوب تص... تصير كلام جميل وتقول نحن نعيش في تناقض فنحن عندنا بين راحه بال وبين خوف على الاولاد، بين سبحان الله يعني يعني يعني هدوء نفس احيانا او نخلط ما بينها وبين اللامبالاه. الحياه تسير وفق منهج وطالما نحن ان رب العباد انزل علينا هذا المنهج بوضوح فوجب علينا تطبيقه. فإذا طبقنا المنهج كما أراد الله عز وجل، ولا تدخل الأعراف وال و... وإلف العادات التي تخت... يعني لا تتفق مع كتاب ربنا، ولا مع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وجب أن ننحيها، فأنا أرى والله أعلم أن الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم للرجل، إعقلها وتوكل، إعقلها وتوكل. أنهي حلقتي معكم هذه وأقول من لا يعرف قيد النعم بوجودانها عرفها بوجود فقدها. لما الإنسان ما يعرفش يقيد النعم اللي عنده بالشكر أشكر الله على نعمة الصحة نعمة العافية نعمة سبحان الله الجلسة هذه نعمة الاستماع نعمة المال نعمة الوظيفة نعمة حب الناس هذه كلها نعم كيف أشكرها وفعلها في الحياة فتبقى النعمة عندي عاملة زي الدبا بالضبط عايزة تقيد أما إذا أنكرت النعم ولعاذب لكفران كفران النعم ولعاذب الله رب العالمين هذه تزيل النعم يا عائشة حسني جوار نعم الله عندك فما من قوم لم يحسنوا جوار نعم الله عندهم إلا وزالت عنهم وقل ما عادت إليهم كم من بلاد كانت آمنة مطمئنة وفجأة انقلبت ولم تشكر نعم الله صارت بلاد الله تموت فيها القتل إلى أخذ لماذا يعني يعني يعني نحن نريد أن نشكر النعم حتى تنزل علينا الخيرات من الله ولئن شكرتم لأزيدنكم هذا على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي وأنا أريد أن أهمس في آذان بناتنا الصغيرات المتزوجات حديثا لما تكتشف أن زوجها الشاب ده على غير ما قيل لها عنه تصبر عليه وتنتظر وتدعو الله وتحسن ما بينها وبين ربها فيحسن الله ما بينها وبين زوجها أما فورا الشكوى على الهواء على طول للأم في صغير الأمر وكبيره هذا يفسد ويهدم البيوت هذا كلام أيضا لأبنائنا من الشباب لأن 30% أو 40% من حالات الطلاق تكون في السنة الأولى والسنة الثانية نتيجة عدم صبر الطرفين على الآخر وقلنا من قبل أن الإنسان عندما يصبر على الطرف الآخر ويتعامل بالفضل يعامله رب العباد بالفضل أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا راحة البال وأن يشرح صدورنا وان يكف يد البطش عن ابنائنا وبناتنا في سوريا وان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يختم لنا ولكم الصالحات احبتي سعدت معكم في هذا الحلقه ارجو الا تنسوني من صالح دعائكم ونسدعكم الله الذي لا تضيع دائعه في الحلقه القادمه ان شاء الله من الاسبوع القادم باذن الله في البيوت الامنه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ومن اياته ان خلق